صحيح جاي رمضان لازم تسامحنا لا والله اللي قلت عني طول السنه مثل شنو انا سامحت سامحنا لا والله ما اقدر يا, <تصفيق> يا, يا, يا مختار <تصفيق>